Vinga, anem a provar a, a veure un litre, un decimetre cúbic, hem agafat el decimetre cúbic, l'hem omplit fins al límit per tenir exactament un litre, i ara anem a provar a veure quanta àrea di un metro al quadrato